बसमरिम असम दोस्तों मैं हूँ कैसर मलिका आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फार्मेश प्लेटफार्म से तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइप के नेटवर्क के हवाले से थ्री 3D पाइप को आप कैसे बना सकते हैं इसके डाए आप कैसे लगा सकते हैं इसके लाइनमेंट आप कैसे बना सकते हैं और इसका जो थ्री पाइप्स वगैरह हैं उसको आप कैसे बना सकते हैं तो कम्प्लीट इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके पाए पाइप के डाए के मुतल इसके एंगल्स के मुतालिक और इसको आपने कैसे 3D ڈی پیڈ کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی آٹو کوئی بھی ورژن اوپن کر لینا ہے اور تھری ڈی مولڈنگ آپ نے ادھر سے اوپن کر لے لی ورک اسپیس کو اوپن کر لیں گے تو اوپر سب سے پہلے آپ نے اس کا ویو سلیکٹ کر لینا ہے ایس ڈبلیو آئی تو یہ آپ کا تھری کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے میں کرنا ہے انٹر کر دینا اور نوریجن ویو کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینا تو آپ کا یو سی ایس ادھر سے سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اوپر سے اوپر لائن کی کمانڈ میں آ جانا ہے اور ادھر ابھی آپ نے کوئی بھی لائن لگانی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگانی ہے جس جس ڈائریکشن کے اوپر بھی آپ لائن لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو ایف ایڈ پریس کر دیں اور ادھر سے سے بھی آپ کو لینتھ جتنی آپ کی پیک کی لینتھ ہے وہ آپ نے انٹر کر دینی ہے 100 ہے 100 میٹر کر دینی ہے 200 ہے 200 کر دینی ہے 150 ہے اور 150 کر دینی ہے اسی ڈائریکشن کے اوپر جس ڈائریکشن کے اوپر آپ کی لائنمنٹ جاری ہوگی اسی طریقے سے آپ نے کو بنانا ہے اس میں آپ نے اس کی لینتھ دینی ہے اور اس کے بعد اس کی اپنے ہائٹ ہے جو بھی آپ کو پیڈ کی ہائٹ آ ہے ڈرائنگ کے حساب سے آپ نے اس کی ہائٹ دیتے جانا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی اپنے لینتھ کرتے جانا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی پوری لائنمنٹس کو لگانا ہے اس کی جو بھی ڈرائنگس ہوئے گی جس طریقے سے بنی ہوتی ہے آپ نے اس کی لائنمنٹ کو سیم سیم اسی طریقے سے بنانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے ایکس اور اس کی کے, اس کے کو آلادہ آلادہ آلادہ اور अगर आपके पास वर्टिकल शेप के अंदर ये सारी आ रही हैं लाइन्स वगैरह तो इसको आपने सबसे पहले इनको आपने रेडियस का देना है रेडियस के लिए आपने पर से फिलट का ऑप्शन यूज़ करना है तो फ़िलट आप वे क्लिक करेंगे उनसे आपके पास रेडियस आ जाएगा आपने इंटर करना है और इधर जो भी आपके ड्राइंग के अंदर इधर रेडियस दिया गया होगा इस जो भी ज्वाइंट का वो आपने रेडियस इधर से इनपुट कर देना है अगर आपके पास फाइव का रेडियस है तो आपने इधर से करना है इंटर करना है और दोनों लाइन को इधर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ادھر فائیو کے ریڈیس لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے فلیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ریڈیس کی کمانڈ کے اوپر آ جانا ہے ریڈیس اگر آپ کے پاس ففٹین ہے تو آپ نے ریڈیس ادھر سے دونوں لائنیں ففٹین لگا دینا ہے تو وہ اوپر جائے گا اسی طریقے سے دوبارہ آپ اس کا ریڈیس وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹونٹی یا 25 فائیو جتنا بھی آپ کے اوپر ریڈیس آ رہا ہے جو جو ریڈیس ہوئے گا آپ اس طرح اس کا کو آپ نے لگاتے جانا ہے تو یہ آپ کا ریڈیس ادھر لگتا جائے گا اسی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی آپ کے بینڈز ہوئیں گے کے اس کے اوپر آپ سب کے اوپر سیم ٹو سیم اسی طرح فیلڈ کی کمانڈ لے کے اور اس کا लगा सकते हैं जितना भी रेडियस आपको उधर ड्राॅइंग के अंदर दिया गया होगा तो सबसे पहले आपने अपनी लेंस को लगा देना है लेंस को लगाने के बाद आपने जैसे اس کا ریڈیس ان پٹ کر دینا ہے اور ان پٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر لگاتے جانا تو یہ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بتا رہا ہوں جتنا بھی آپ کے پاس ریڈیس آ رہا ہے میکسمم سیم ٹو سیم ایک ہی کے حساب سے تو آپ نے سیم ٹو سیم لگانا ہے اگر علیحدہ علیحدہ ہے تو آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ لگا دینا تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کا ریڈیس وغیرہ ان ساری لینس کا آپ نے لگا دینا جتنی بھی آپ کے پاس آپ نے الائنمنٹ اس کی لگائی ہے اس کے حساب سے کہ آپ کے جو لینتھ کی لینتھ ہے گی وہ اسی طریقے سے آ رہی ہے چینج ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ریڈیس لگا دینا تو یہ آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینز ہماری ساری علی گلاتا ہے تو آپ کے پاس اگر سیم ٹو سیم ایک ہی ڈائج جا رہا ہے ریڈیس جا رہا ہے تو آپ نے ان لینز کو جوائن کر لینا ہے جے ایک ہی کمانڈ آپ نے لکھنی ہے انٹر کرنا ہے اور یہ لینس سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ ریڈیس جو آپ نے لگایا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اوپر والی لائن کو اسی طریقے سے ریڈیس سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ تھا جوائنائن ہو گئی لائن اسی طریقے سے آپ کے پاس علیدہ آپ کے پاس اس کا جا رہا ہے اگر سپریٹ کوشچن ہے علیحدہ ہیں تو آپ ان کو الدہ علیحدہ پوشن کے اوپر بھی اس کو اسی طریقے سے جوائن کر سکتے ہیں اگر ایک ہی ہے تو آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کو ایک ہی دفعہ اس کو جوائن کر کے ریڈیسز کا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس الحدہ علیحدہ پائپ کے ڈائز ہیں ان کو الحدہ ٹی ہیں اس کے اندر کے البوز کے سائز ہیں تو آپ اس کو الحدہ علیحدہ کر دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ اس کو جوائن کر لینا ہے اس کے کلرز وغیرہ میں آپ کو چینج کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سپریٹ تھوڑا سا پورشن ہو جائے تاکہ ہمیں ادھر نظر آ جائے کہ یہ پورشن ہم نے الحدہ علیحدہ جین کی ہے تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے اپنے ڈائی کے حساب سے اگر آپ کے پاس جو جو سے بھی الحدہ علیحدہ چیزیں جا رہی ہیں اس کو آپ نے الحدہ علیحدہ کلرس کے اوپر آپ نے لگا دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ریڈ کلر ہے اس کو یلو اس کے بعد اسی طریقے سے یہ ہمارے پرپل اور آخر میں ہمارے پاس اس کا سیاان کلر ہے تو یہ اب میں نے کلر ادھر لگا اس بعد آپ یہ ہم نے پیر تو جو پاس डाया आपने इधर इंटर कर देना है तो पहला डाया हमारे पास 10 का है दूसरा इसी तरीके से 20 का रेडियस इसी तरह थर्टी का हमारे पास थर्ड पोजन के ऊपर हमारे पास जो पाइप का डाया है वो हमारे पास इधर ट्वेंटी का है वो आपने इधर रेडियस से लगा सर्कल लगा देना है और उसके बाद लास्ट डे हमारे पास थर्टी ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ کے پیپ کے ڈائی دیے گئے ہوں گے آپ نے ان کو اس پپ کے اوپر ہم نے جو الائنمنٹ لگائی ہے ان کے اوپر یہ مختلف ڈائی کریں گے تو آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے سویپ کی کمانڈ لینی ہے سوئپ کی کمانڈ لے کے پہلا ریڈینس جو آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے انٹر کرنا ہے اور ادھر آنا ہے اور کو جسٹ سلیکٹ کر دینا ہے آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جدھر تک آپ نے وہ پی لائن اس کی بنائی تھی وہ جوائن ہوگی اسی طریقے سے دوبارہ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو آپ کا ڈایا جا رہا ہے جو آپ نے سرکل بنایا اس کو رائٹ لک ادھر سے کر کے اس لائن کو سلیکٹ کر تو یہ کے پاس فلڈ ہو جائے گی آپ دیکھیں کے ڈائی کے فرق اسی سے آتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہے اور تھرڈ نمبر اوپر کو, yeah. کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا تو کا تھرڈ کا پیپ کا ڈایا اسی طریقے سے وہ اپنی کے اوپر ڈرا ہو جائے گا جو سرکل ہے وہ آپ لگا دینا تو آپ, آپ مختلف ڈائے کے اور مختلف ڈائریکشن کے, کے, کے اوپر ان کے پیپس کو ادھر لگا دی ہے آپ اسی طریقے سے ورکنگ کر سکتے ہیں اگر سیم ٹو سیم روٹ جا رہا ہے جس طریقے سے اس کی ڈرائنگ کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے اس کی اپنے ریڈیو سے لگا کے آپ نے بنا دینا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سالڈ شکل کے اندر یہ پیپ ہے اگر آپ اس کے اندر اپنا گیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آ جائیں ادھر سے آپ شل والا آپشن کو سلیکٹ کر لیں پائپ کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد جو اس کا فرنٹ فیس ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنا چاہیے جتنا آ رہا ہے ایک انچ کا اگر آپ پیپ کا وہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا جو ڈایا ہوتا ہے وہ رکھ دیں اسی طریقے سے آپ اس کو الگا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ادھر لگا سکتے ہیں دوسری طرف بھی کر کے اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے موو کر کے علاحدہ کر دینا ہے اور علاحدہ کرنے کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے لے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے دوبارہ شل کی کمانڈ اوپر سے لے لینی شل کی کمانڈ سامنے آئی ہوئی ہے پیپ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اندر والے ڈایا کو سلیکٹ کر کے اس کا ریڈیس انپٹ کر دینا تو یہ آپ کو سامنے اسی طرح آلو آپ کا بلاک پیپ آپ کا آ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ساری ورکنگ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں بھی کے پاس پیپ جا رہا ہے جس طرح بھی اس کا والس جا رہی ہے کا جو ڈایا ہوتا ہے تھکنس ہوتی ہے اس کی وہ آپ ادھر سے انپٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سارے پائپ اسی طریقے سے ادھر بنتے جائیں گے اسی طرح آپ ان کو الگ العالی بنا کے اور اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کی البوں کی شیپ اور اس کی چیزوں کی بھی آپ اس کو الگ الگ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے موو کر لیں اور اپنے پائپ کے اوپر جدھر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح اس کی ساری ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنا روڈ پلان بنا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں جو جو سی بھی چیز کو اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ ساری نے اسی طریقے سے کر لینی ہے اس کا بھی اسی طریقے سے اس کو شیل کے اوپر جائیں اور جیسے آپ نے سلیکٹ کر کے اور اس کا جو بھی آپ اس کو ہالو کرنا چاہتے ہیں درمیان میں اس کا پورا پیپ کے حساب سے آپ ڈائریکشن اس کی بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ ڈایا کا لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ورکنگ کرتے ہوئے اپنے پیپ کا نیٹ ورک کی جو ڈرائنگ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں تو اسی طریقے سے کچھ اور نیٹ ورک آپ کے سامنے میں سے کے طور پہ بتاؤں گا کہ کو لگانا چاہتے مختلف آپ کا ڈائریکشن وغیرہ جا رہی ہیں تو آپ نے اس پیپس کو اسی طریقے سے ادھر لگا دینا ہے جتنا جو جو آپ کے پاس سامنے ڈرائنگ آ رہی ہوگی آپ نے کے حساب سے اس کا باکس بنا دینا ہے ادھر سے جو ان سے بھی ڈایا آپ کے جتنی بھی لینتھ وغیرہ جا رہی ہیں آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کو بنا دینا تو جس طریقے سے میں آپ کو بناتا جا رہا ہوں یہ پوری رینگز ہوتی ہیں ساری وہ رینگز کے اوپر آپ کے پاس اس کی ہائٹ اور اس پیپ کی لینتھ اس کا ڈایا دیا گیا ہوگا تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اس کا ویو چینج کر لینا ہے اس کا یو سی ایس اور ادھر سے آپ نے اس کو لیفٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ को पास जो सा भी डाया है वो डाया आप ही से उसका दे सकते हैं अगर आप डबल डाय भी देना चाहते हैं तो आप डबल रेडियस भी तेज से उसका दे के और उसको इधर इंटर कर सकते हैं ادھر آپ پیپ کا انر اور آؤٹر دونوں ڈائر دیکھ کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بناتا جا رہا ہوں آپ نے اس کا انر ڈایا دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا آؤٹر ڈایا ادھر سلیکٹ کر دینا آپ یو کی کمانڈ کو چینج کرتے جائیں گے جو کہ آپ کے پاس جس ڈائریکشن کے آپ کے پاس اس کا پیپ کا ڈائریکشن جا رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ جا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ کر دینا ہے اور فرنٹ سائڈ پہ جا رہی ہے تو فرنٹ سائڈ پہ کر کے اس کے آپ نے اسی طریقے سے انر اور آؤٹر لگا دینا تبھی یہ لائنز وغیرہ جا کا جو آ اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کو بنا دینا تو یہ سب سے مختلف ڈائز جدھر جدھر آپ اس کا ڈائر چینج ہو رہا ہے ادھر ادھر آپ اس کا سرکل ڈبل لگا کے انر اور لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا اے فلٹ کی کمانڈ لے کے اور اس کو آپ نے اس کا ریڈیس لگا دینا ہے اس کی لینمنٹ کے حساب سے جو بھی آپ کی ڈرائنگ کے اوپر رہا ہے اس کو آپ نے جوائن کر لینا ہے اور جوائن کرنے کے بعد جو جو اس نائٹ جتنی جتنی لائنز آپ کے پاس جا رہی ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کا ریڈیس آپ مختلف لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے اوپر آپ اپنی پوری ورکنگ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ ڈرائنگ آپ کے پاس ساری آپ کو کی گئی ہوں گی. اس کے ساتھ سے آپ اپنی نیٹورکنگ بنا سکتے ہیں یہ پورا آپ نے اگر میکسیمم فرٹیلائزر کے پروجیکٹس دیکھے ہوں گے یا کوئی امونیا کا پروجیکٹس وغیرہ ہے, اس کے اندر پیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے ساری اس کے اندر اسی طریقے سے بنانی ہے اس کے بعد آپ نے دونوں ریڈیوز جو لگائے تھے ان کو آپ نے دونوں کو سلیکٹ کر کے اور جو آپ کے پیپ جا رہا ہے ادھر آپ کر دینا یہ دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو الائنمنٹ ہے اس کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینا طریقے سے اوپر ہماری یہ ٹیب آ رہی ہے اس کے بیچ میں جا رہا تو آپ نے اس کی ورکنگ سیم ٹو سیم کرنی ہے ادھر میں اس کا ویو اوپر سے چینج کر دیتا ہوں ٹو ڈی وائر فریم کے اوپر آ جاتا ہوں ادھر سے سوئٹ کے اوپر لے کے اور دونوں ریڈیو سے ادھر سے میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کر کے ادھر سے اپنے سلین کو کلک کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سارے پیپس اسی طریقے سے ڈرا ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ابھی ہمارے پاس انر اور router, ہو رہے اور آپ کہ آپ کو کیسے بیچ میں سے کو ختم आपने उसके बना देना तो आप इसी तरह बना दें इसके बाद आपने इसका व्यू चेंज कर लें तो अभी आप देखेंगे आपकी डायरेक्शन जा रही थी उसी तरीके से आपका पूरा पाइप लाइन سارے ادھر ڈرا ہو گئے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے پوری اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں اپنا پورا پلان بنا سکتے ہیں اور ساری اس کے ادھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر پورا سالڈ شیپ کے اندر ہے اس کے اندر ہم نے دو ریڈیوس لگائے ہیں انر اور آؤٹر دونوں تو یہ آپ کو دونوں ادھر نظر آ رہا ہے سارے تو اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے آپ نے سبسٹیک کی کمانڈ لے لینی ہے ایس یو اس کی شارٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے پیپ کو سلیکٹ اس کے بعد رائٹ اور پیپ کا انٹرنل ڈایا جو اندر جا کو سلیکٹ کے رائٹ تو یہ آپ دیکھیں گے پاس یہ پ بھی آپ نے انر اور آؤٹر ڈایا بنایا ہوگا جو بھی آپ کا پیپ کا ڈایا آ رہا ہوگا آپ اسی طریقے سے سب کو کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کے حساب سے آپ اسی طریقے سے اس کی مختلف بنا کے اور بنانے کے بعد ان کو آپ رینڈر کر سکتے ہیں اس کے مختلف کلرز وغیرہ اس کے اندر دے سکتے ہیں اس کا تو یہ پورا پیپ نیٹورک کی کے سامنے ادھر بن جائے گی آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ